הרכבה ותיפול בידורית ניידת בעצם היתרון של בידורית ניידת הוא שזה רמקול ומיקסר ומוצר אחד All in one כמו שאומרים הבידורית פועלת על בטאריה נתיינת ובדרך כלל מגיעה עם גלגלים וידית נסיעה כמו של מזוודה ישנם עשרה דגמי בידוריות ובכדי שתבינו את טוב בסרטון זה אסביר והמחיש בשני דגמים שונים לפני שנחבר לך דבר ראשון נחבר את המיקרופון, כלי הנגינה ומכשירי המדיה למקומות הנכונים לש מייק באנגלית, שזה מיקרופון, נחבר את המיקרופון באמצעות קבל ה-XLR או בוידוריות אחרות באמצעות קבל PL. שימו לב שבבידורית זו, שקע המיקרופון הוא לא שקע אקסלר רגיל, אלא שקע קומבו משולב, ואליו תוכלו לחבר קבל אקסלר או לחילופין קבל PL. נעבור עלה. לשקע שכתוב ליין, אוקס או גיטר, נחבר לגן מדיה, מחשב או כלי נגינה. הסיבה לכך ששם הכניסה שונה בכל דגם היא כיוון שהחברה המייצרת יידעה את החיבור לפריט מסוים. אם ננסה לדייק, כניסת ליין מיועדת לקלידים, פלטה די-ג'יי או כלי נגיני אחרים, גיטר לגיטרה, ואוקס מיועדת בעיקר לחיבור אמצעי מדיה משמיע מוזיקה מוגלטת, מחשב נייד, MP3 וכו'. השקע והקאבל המחבר שונה בכל בידורית, בחלקם שקע לכניסת כבל PL ובחלקם שקע לכניסת כבל RCA. הזכיר שוב שכשאתם מחברים אורגנית לבידורית, אין צורך בחיבור באמצעות שני כבלים, בשונה ממערכת הגברה גדולה שאז יש צורך בכך. אפרט על זה עוד בהמשך. עכשיו אחרי שחיברנו את הכל, נוודא שכל מכווני הווליום נמצאים על המינימום ונחבר את הבידורית לחשמל. נדליק את הבידורית ונסובב את מכוון הווליום עד שהמכוון יראה על השעה שלוש, שזה בערך רבע לפני לא מומלץ להגביע עד למקסימום, כי זה גורם לירידה באיכות הסאונד ועלול להפחית את אורך החיים של הבידורית. <אח> תוך כדי דיבור במיקרופון והשמעת אמצעי המדיה, נסובב את מכווני הווליום של ערוצי המיקרופונים ומכשירי המדיה עד לקבלת הווליום הרצוי. ולסיום, לקבלת איכות שם המקסימלית, נכוון את האקולייזר. אקולייזר זהו אלקטרוני שבמקרה שלנו נמצא בתוך הבידורית ומיועד לשנות פרמטרים בהגברת והנחתת תדרים. בכיוון האיקולאיזר, אנו תרמימ ל AFCAT הצליל, ביעוד הגבורה ביותר. צורת האיקולאיזר שונה במדוריות השונות. ברובם מחפניא איקולאיזר, משפימים על כל האורזים בשו"ה, וו Miktzatam מחפניא איקולאיזר משפימים בכל אורז בנפרד. מהמש כמו במיכسر? Okay. אחרי שרקחנו, חיברנו, מדלקנו וhibaנו את האיקולאיזר, נותר לי להקל החמ רק שחיוב רגועים ותENU בכל רגא. בסיום השימוש, אנמיח את ה볼יום בכל האורזים, ולבצוע נחבא את הבידורית באמצעות מתג הקיבוי וננתק מהחשמל. אם אתם מתכננים להשתמש בבידורית באמצעות הבטריה שלה, חשוב לא לשכוח להטעין. וכמה שיותר סמוך לאירוע, עדיף. כי כך הבטריה נשמרת יותר. את הכבלים השונים נגלגל ונקשור, באופן שיהיה לנו קל לפתוח לקראת האירוע הבא. בסרטון טיפים בטיפול ציוד הגברה, אלמד שתי שיטות פשוטות לגלגול הכבלים. בהצלחה! לא עוד סרטונים או מידה בנוסאי אגברה, כנסו עכשיו לכתובת www.nekuda.israelkbash.nekuda.band